Загальні збори щодо початку процедури відкликання міського голови та депутатів міськради, група мешканців Приморської тергромади, планувала провести у центральній міській бібліотеці. Крім голови Приморська Олександра Кошелевича, достроково відкликати планували депутата від фракції ОПЗЖ Анатолія Стуліна від Опоблоку Дмитра Мухамедова та Андрія Розумного від Батьківщини. В суботу опівдні до бібліотеки, за підрахунками журналістів Суспільного, прийшло близько півтори сотні людей: містяни та жителі навколишніх сіл. Серед них – міський голова та депутати. Зареєструватися встигли 30 осіб. Після цього перед будівлею бібліотеки розпочався мітинг. По закону Украины, они должны были меня лично уведомить в этом и пригласить на это собрание. Я же должен присутствовать на этом собрании? Должен. Но как я пойду туда один, если вот стоят люди, которые тоже хотят туда пройти, тоже хотят отдать свой голос, либо за, либо против. Нам нужно зарегистрировать всех участников, которые сегодня принимали собрание. Дальше будет подписной лист о том, что согласны вы или не согласны. Поэтому давайте мы не будем тратить время друг друга. Всі, хто підтримує, будь ласка, пройтіть і в як частину. Одна з причин недовіри до влади – незаконний розподіл земельних ділянок у громаді, зазначила Ольга Содомова. Разом з однодумцями вимагали депутатів скасувати ухвалене раніше рішення сесії про передачу земель в оренду та зупинити процедуру виділення земельних ділянок у селищі Набережному. Депутати та наближені їхні родичі отримують земельні ділянки. А всі останні люди отримують е, нічого. то, що нічого, ну, відказ. відказ. І через суд, коли люди подають на суд, і тільки тоді їм надається ця ділянка. Влада заперечувала закиди щодо земельних махінацій. «Закон не забороняє депутатам та їхнім родичам написати на 10 соток під забудову в селі Набережні. Саме від цього пішла якась тут незрозуміла хвиля від ініціативної групи, яка хотіла зробити у нас тут перевибори чи там ще щось. Написало багато людей. 96 учасників АТО отримали там землю. так. Я знаю, що і дехто з депутатів писав заяви, і, мабуть, якісь родичі з депутатів, я ж не можу пофамільно всіх пам'ятати. І, звісно, моя мама також написала. Та всім буде відмовлена, скоріш за все, за все. бо всі написали про те, щоб не розглядати їхні клопотання на наступній сесії. Пишуть звідсюду. На сьогодні у нас є заяви із Запоріжжя, із Бердянської, ну, з ближайших Міст, люди пишуть, але ми, перше право, перше право надаємо нашій громаді, і ми стараємося наших людей задовільнити. В зв'язку з цим виходить цей колапс, Комусь це не подобається, комусь подобається. Але ми стараємося не порушувати закон, і щоб вся земля була в громаді у наших людей. учасниками мітингу кілька разів виникали сутички. Папірець зі списком імен людей, які встигли зареєструватися, прибічники міського голови вихопили з рук організаторки зборів і спалили. Ви Ви член громади? Ви член нашої громади? Ви живете тут? Я так думаю, що будемо переносити це, тому що це балаган. Люди сьогодні зібралися, використати. сварки є конституційне право, зібралися, щоб були зібрання, а буде воно чи не буде, буде згідно Закону України про місцеве самоврядування кількість тих людей, яка потрібна в законі статті 79. Тобто цього ніхто, нам ніхто не дав право, людям, всім ніхто не дав право, зібрання зірвали. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.